Per desena vegada hem fet ja aquest, aquesta benvinguda als nadons de, de Viladecans amb un espai que els arbres estan posats de form, no de forma formalatòria, sinó que són els signes del zodiac. I per posar aquests dotze arbres, el que hem fet és la constel·lació d'Urio. Per tant, és una activitat familiar de benvinguda als nens i lhora també estem naturalitzant encara més aquest espai de Viladecans fanx. Jo ja ho vam fer amb ell fa 8 anys al Parc de Can Xic i la seva germana no podia ser menys i també ha tingut el seu arbre a Viladacans i per ell és molt especial perquè volia molt la seva germaneta i ha de plantar de el seu arbre de la seva germana que ara que és gran. És pues molt xulo, la veritat. Nos hace mucha ilusión, es muy emocionante. i jo creo que venir al parque tiempo después i ver que aquí hemos plantado un arbre pues es muy chulo. A totes les plantades ens vam avantar. Vam anar a la primera, que era la d'ell, ens ho va passar molt bé, van veure que era un acte molt bonic i van dir que ho de fer amb els altres fills que tinguessin. <totipos>